Hai kawan-kawan, hari ini kita akan belajar mengenal suku kata Ikut saya N-A-N-A S-I-C Nasi N-I-D L-A-L-A Ni-L-A N-U-N-U A I R I R I N A M A M A N A M A A N A L I B B A N A S I C Nasi N I D L A L A E sa, N a na, S a na, and you know, R i ri, Nuri. Terima kasih kawan-kawan kerana -kawan. mendengar, jumpa lagi.